Більша гірка, бачите? Хлопці трошки підперли і залили її з тієї сторони, а, ну, а далі вже воно буде триматися і далі вже ремонтом продовжили. Ми тут проводили маніпуляції, і, як бачите, жіноче гінекологічне крісло, були виїзні, до нас приїжджали лікарі, і в цьому кабінеті приймав нікого. У будівлю сімейної амбулаторії в Широкому прилітали неодноразово. Найбільше руйнування відбулись у вересні 2022 року, розповідає Кошерка Таміла Польова. Жінка із сім'єю була вимушена виїхати з селища через постійні обстріли. Повернулись після звільнення Снігурівки та одразу приступила до роботи. Медзаклад вже почали ремонтувати, втім повноцінно працювати всередині поки неможливо. Хоча нам вже відновили частково нашу амбулаторію, але... Це зовнішня картинка, всередині ще нічого нам не робили, але обіцяючи. Ми працюємо по селу, ходимо, надаємо людям допомогу на дому. До повномасштабного вторгнення до медиків тут зверталось до 25 людей протягом дня, нині від п'яти до восьми. По обладнанню на сьогоднішній день це ще питання відчин, відкрите. Ми ще не знаємо, як це все буде, але е, те, що у нас було, воно майже все вийшло із ладу. У Широківській громаді до повномасштабного вторгнення функціонували дві сімейні амбулаторії та два фельдшерсько кушерські пункти. На сьогоднішній день фапи працюють, амбулаторія працює одна в селищі Широке. Що за іншим яка ситуація? Нема медичних працівників, поки що не повернулися. В селі Новопетровки, на, на жаль, поки що медичні працівники не повернулись. Вісім медичних закладів працювали у Первомайській громаді до того, як п'ять з них зруйнували або пошкодили обстрілами російські війська. Частина з них ремонту не підлягає, говорить начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай. Втім, медичні послуги люди отримують. Спілкуючись із Павлом Цупою, директором комунального підприємства «Медичний центр» надання медико-санітарної допомоги, значить він з березня місяця відновлює викликає сімейних лікарів, сімейних медсестер, які будуть здійснювати десь тричі на тиждень прийоми в Первомайському, в Білозірці і в Новомиколаївці. Цей графік ми затвердимо і будемо повідомляти людям, в які дні ці лікарі, будуть, лікарі будуть приїжджати. Станом на 10 березня на Миколаївщині зруйновано або пошкоджено 98 медичних закладів. Через обласну військову адміністрацію громади отримують будівельні матеріали в необхідній кількості, говорить заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров. Нині збирають інформацію про всі зруйновані об'єкти. Вона е е інвентаризується, вона розкладається по приоритетах, потім е робляться відповідні е проєктні вже висновки і надається безпосередньо до уряду для того, щоб згідно тих пріоритетів, по-перше, в які є, відновлювати ці об'єкти. І, окрім того, ще наші міжнародні організації, якими ми працюємо, ми їх направляємо, вони працюють над тим, щоб відновлювати в планах обласної влади відновлення будівель і роботи медичних закладів у всіх населених пунктах, куди повертаються жителі. Валентина Гурова, Назарій Робаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.